નમસ્કાર તાલીમ મારું નામ છે તો કે આ ચાર્ટ બનાવવા માટે વિવિધ પ્રકારના સાધનોની જરૂરિયાત રહે છે તો કે કયા કયા પ્રકારના સાધનોની જરૂરિયાત રહે છે તે આપણે જોઈએ तो चार्ट बना एक तरह फूट न चार्ट पेपर विविध कलर स्केच पेन तमाज स्केल पेन्सिल जरियात रहे पट्टी और खीली जरूरिया रहे से. तो आज आज आज आज पेपर बना चार्ट परमाणु बंधारण महित મેળવવામાં આવે છે આકૃતિ દેખાય રહી છે તરબૂજમાં લાલ કલરનો ભાગ છે તે ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવે છે તેવું પરમાણુ નમૂના મારો ચાલવામાં આવે છે ત્યારે બાર હજાર અલ્ફા કણો માંથી એક જ અલ્ફા કચલિત થાય છે તો તેના પ્રયોગ પરથી તેને તારણો આપ્યા કે સોનાના પરમાણુમાં પ્રોટોન અને તેની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતા હોવા જોઈએ તેવું પણ તેને સૂચવ્યું બરાબર તો આ ચાર્ટ પરથી આપણે પરમાણુ બંધારણની ટૂંકમાં અને આકૃતિ દ્વારા મેળવી શકીએ અને આ જાતને એક જગ્યા થી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે ફીટ કરવામાં આવી છે તો આપણે જોઈએ કે આ ખીલી ઉપરથી ઉતારી અને એને લોન કરી અને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ બરાબર છે આ રીતે આપણે લોન બનાવી અને આપણા આસાન રીતે આપણા વેગમાં રહી જઈ શકીએ અંતુ ધન્યવાદ